сам любимый мальчик. Я надену купит мне на женца. Пришёл ты. Да, где сина на И полна там. Да не так. Ела, ела, ела. Ела, ела. си ли ти да си сложи. А, да ме е, е, е, е, е, е, е, и ето ви мъжете. Справим. Наздраве за Да за старте Да Наздраве за Да видим. на за старте му. Да видим. А, да стане моят един. здравей! стане Да здравей! Здравей! Здравей, здравей! е Да, е Всички са живи, здрави, но те го правят още по-успешни и по-щастливи. Да. Едно И до година всички живи, здрави. Ти по-здрави от тази, година, което знаеш, че ще И къде да, тога. е тогава? Наздравей. Моля, дай на глас, нямаше. Иди липсва в кемъне? Да, Тук отворено е, друго бънтеле. Излез навън, Али, дядо? Да. Ако дядо, другата година да си жив другата година да си жив и здраве... Аз ще взема едно прасение за коля да... Какво ще да прави? Да прави на тидена. <тължа> ами <тължа> се! Много е къде скрита, бе? Эла, ела тук е маста, де даме всички. А да. Ти сега тук человеш. Най-стара. Брей, че неравно езд. Ещё тебе дал. Телефон. Ещё менял. Мой Я не слышу, что ты говоришь, у да, не не Тук Тя да се не парата кревишини. Няма да казвам. там се крии да ни парата Няма най-красивата лакадия виждала тази година. Съни е да прай. прай. е да е е много красива! А да толе Не, Ай, дай на всеки един да си земе. Пареса. Всяки малко остана една карта. Не. Всеки да си земе едно паче. Ай, вземай! Вземай! Вземай цялото по За. Цялото по земта! Ай! Вземай! Вземай! Принета! Вземай! Е, го сте да. Ама това е. Това е. Най-доброто. Това е. Първо, да, да, да, А, има, да, да, са майка. Ели, колко на тебе? Да. Иа, да видиш, апарата къде е. Кое е единото на Криса? Еди. трябва някъде да има. Къде е бе? На майка My mom! My mom's car! But it's clear that my to see yes, the blue, <atmosphere> the а си евро. Как е? Как няма 100 евро? А си мога евро. Ще направо. И слабост, слаба, и талина, мач пустиня, конета, баста, Кристина, омалька, воинова Кристина. Разла е Кристина, воинова на е Кристина, воинова грабина. Цехе набрала, кисто застала. От дола и блага химтиха, кули. Кристина, лидерка, комитет пострява. Oh О, дай, два хема. Момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, момци, Жимакуче Мизе Пежимтумине Кристино Кристина набра иска All he is having. He has a game where he turned up, whatever, he ie who knows? But he did not do that He will not take it on me така че... Не чувам се. Не чувам Не чувам се. бе. знака. А, да. Отдолу, рява, да. Млади конени. Млади конени. Млади конени. Млади конени. Млади конени. Тега тут са е видяли за спали, като виждате за и те като за и Давай даже, че е. Тя часа, после учити, до този пак.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 Ты с дина, да, Мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, Малко, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, мурянки, Власаки се чуват, чак до нашата нева, гласаки се чува, чак до лоза, Например, се Еле мините о чички еле мините о чичките праве чапажал птичките праве чапажал птици Еле но мобе А чуете чуете моя та се играе Каже думага А Как се играе? Как се играе? Кажи какво? Кечу ту кафеси. И тъй не та играй се. Та аз Крестать и не играть, বাই nova. И аз се съм чувал. Я звавам близтия по долната градина Егова. Как вещо та по Полегнала е Гергана гора зелена е елкова В гора зелена елкова Елкова и Орехова И като легнило на тревата, тревата съгнило Като легнило съгнило? Кот спанило съгнило? Ез така, като са, простите Отдолу и така, отдиха с колена, отлично. Колена, косагарха. Kristina Косагарха. Косагарха. Косагарха. Косагарха. Във долна градина Цвета набрала И сладко заспала Цвета е набрала И сладко заспала Отдолу и дворка Момци хаскови Кристина видяха Коне, ти не беше правено. Браво, изсъмни. Кола ладе. Ой, колед, мой колед, дороди оси. Божи, че дороди оси. Божи, че докола де ладе. Кола ладе. Крамвай скача над полица, в трето кръвлица, в ревко трето кръвлица, кола деладе, де, кола деладе. Де. Кажи, бабо, това на нас весело да стане, на нас весело кола, де, ла, де, кола, де, ла, де. да стане, кола деладе, кола деладе. И кар... още една. Каркуреса. Стани миле Господи. Стани, винаги, но пожохме, стани мине. Не казвах, това стани мине. Стани мине, господине, че ти до добри гости, добри гости, кое да ли, кое да Колко от здравец в гората, толкова здравец, не колко от здравец. Stane stanin, stanne gospodanin, dobri Goste, stanę stanenin, stanele gospodin, dobri gospodarin, stanostanini, ne stanne le gospodin, sećen nos колко државе трярство, да са готожи, процента ви са упразили Кончи Что, Катя, ты здесь? А, это Бошорва, да, на Марианне. Не визирам аз, Това, това, това, това, това. Дай. те красиви са да бе! Не <говори> Не може да... Ти ми лично наложи. Наложи Да. падат. Е, да, че как папат? Ну, папат. Да. Ну, да падат. Най-наббивам Не. Умрял, така ли? Не, не, не, не, Р... Къде си я кажи? Мяу! Мяу! Кучето е на мяу! А! Баба ги. Мяу, Сурва! А еди, сурвакари! да... еди, сурвакари! А да сурвакари! А еди, сурвакари! А Али, что бы, что Два, два. Али? так как я тебя? Слушай, счастлива година, живой, здравый, добрый гудина, добрый день, добрый день, добрый день. Али, али, али, али, али, Сурва весела, година, на живо, здорово, да, да. Я Гърмя там на лозата. И така. Бъди вкарай, не едят никой Има И никой? патрони, ще да дадат, но не можа да ги намерят. И склада къде сме? Бъд, нали каза? Няма. Та се игоря един-два пъти. Е, всякъде ще го имаме. Ще се раздровим. Е, ги намерим, ще дадем. Столива някакви много има. Още един там. Мога да видя. Той Да не го че. Няма. А, тук къде е Остефа? Има ли крънка че? Весела ви на шия. Ja. А, пълна ракова с дарове от всякъде сватве. Живо, здраво, до година и до века до година. Да си жива и здрава, дай баба децо. Дай им пеклата. Дай. А, на баба. А, на баба. А, на баба. А, на баба. А, на баба. А, година. Весела ви година. Да. Тегнат паско на леса, клатят кладжи на нива, ябълки в градина, битка пълна кисия, присява ги на Я. пълна ракла с дарове от всякъде сватове. А, жива, здрава да го и човека да има. тук има 10 лева отре. 5 лева са на бебе. Петя на тебе. Ето тази турбичка, баба. Чуда, тая играчка е на бебето, пък ти е за тебе. Баба подарък даде на мама да ти купи на двамата, на двете 20 лева за кодата.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 е -е -е -е -е. Две снимки снимка. Снегва два пъти вече. Ай, го правиш. Макар и да Ама аз коса у зъби с тия зъби, аз снимка ще стане. Много се зъбиш. Ако да прави този картон, там ли? махна го да, мах, да ми стане по-хова снимка. Ай и гото. готово. Готово готово. Айган картона. Баоста са скъс <сък> това. Да. О, да. Стойка Иванова. и ванова. Не хора, защото ще я е да памя. Дядо, колко бомби събра? Една кофа, буклуци имаш ли? А, много има. Е Една кофа е ли? Цяла кофичка, пълна с, с бомбички и с едни ленти, такива сини, зелени, червени. И аз сметах. Знаеш колко много изметах, колко едни червени ленти? Така. Много големи. От това е? Моето е, е норче. Бомбичките, да. А колко нещо, извиняте, тук пошките оттам. Моят, те са специални а, у бомби бомбички с тези ленти. Те, е не, тук ги имаме. Върни ще трябва. Не правя, нас нещо отива от нагоре. Рени, иди, баба, гори, кажи на нелито да дойде малко, детето да не се вземе, да плачи, да го видиш, кой е красив. И сега. Учудва. То Той е зида с вече. Много преди плач, като Не, не, Тук е много Не, не, се. Не, не, не, не, Отстрънта е много спокойно международното. Да. Аз това да заби се правя какво. Ще ги направиш. Тих, да много, да разъпляз, да много разъпляз, ме А че викам на евенето, иди кажи, че... А си сестрато ли беше? Да, благодаря че ти тама годинато. А че викам, кажи, евенето да донеси, бебето сядай. А че толкова ме викам красиво бебе че не може да бъде. Не съм го не дяла още. Сега, то не, не му горе, тогава плачат, тогава му малко на тогава. Да! На Да! Да! Да! Накрасива, тази там има Ама виж, леле е с сини очи така, лицето е по-пълно, бяла. Той е този. Айде, пъни са чоратки. Ех, че хубави чоратки! Какво има баба? какво мила баба? Няма, за нима, ще направиш там красива. Да. Една стара баба пак и млад дядо, много много, много, много, много млад, дядо е. Браво-браво! <пайшки>. Копринец, ти е да и Какво да аз да. искам да го взема. Аз много обичам деца. Аз как се забивам? Ама не тунелта... плаче. Ама, колко е, там, има един кадър. до някъде да направи снимка двама. Ама, така. за дете, се За заби. Сияна, Сияна, Сияна. Вижте, вие Дядо, иди малко към баба, главата си премисти.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 Да станеш 9-3, си Много ми е За мама по на баба Съма сега вече не. Виж кусичката, но не черна. беше черна кусичката? Да. Маля, Аз не два О, тук ме свисти. Ти няошеш бе. А, е? Ама вижте, <съща> Лиля Тодора дядом не че тук... Телефона а? нали знаеш какви е, е, клипчета направима? Така и се видят хубо с едно клипче.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 Аго! Слата ви дали апартамент, хубаво! Хубаво! Той тянаш министерски апартамент! Аз не съм го видялал! Аз шашнах. иди да го видиш да същашнеш! Аз уже я земи, сега като пусна. Аз дет не съм ги виждала, не мога да си пусна водата, гля за хубавната да се къпа, не знам, аз да се Всичко никел и кофчетата за буклук и... Нямам думи! Да Тая е. година беше хубава за тях и беше да, се. Да, ще я запълня. Ето подарък е от мене за нова година. Голям е подарък. Голям. Аз когато Голям давам, вървав. давам. Не подвали, вървав, така, е подвалела или така. Е, кой колко ти има толкова дама? Не, не, права. като имам разбира се. <същ> да. как имам, се. Какъв имам? Какъв да. Аз искам да, да дам, ама нямам. Какво шо шо е. да правя? Като имам, ще дам, като няма. Как гледа на как да се сроди? Да са живи и здрави. Децата да имат. Сега, важното да прозрачно. И тук ще дава. И ти си да се, както от повод ги изгорил. Ти убилата се оплакват на майка си, на факторила пистол под пръстилката. Баба Рада? Баба Рада. Тя е мала пистол. Тя е като американските. Ели, нари минават граници на хора. Туря пистоли. И отишла и ги изгонили и ти е тогава продължили. Работа пак. Да. Трябва да си такава, за да, спи... за да... Ама така е, бе. Той сега в живота трябва да имаш пробилна сила. А на баба Рада кой се оплакал? А... Дядо Иван и дядо Стоил. Синовете? Синовете. А. Оплакали се и така, тура пищоо. От... Що те отишля за драбата, но ги изгонили други. А, а, да. ма, и, ма, и отишла и, и си се опроверила. Тя много сега, не отишля. Синовете от драбата не били. Много години имали. Много. Сега има ли още невиза? то трябва да снимам, не е ли до грамата, бе? Снимай. И бебето ще сним. И не е ли то ще снима? И е Я да, да как кога правите. Сени, кога правите, маече? е Интересно ли Аля, къде си играчките? Трябва да, тук гола е да се гледаш. Се не ли тви шкафче ли? На просто смъртно ти кажи. Много, супер. Всичките са така? Тя, баба ти, а, жената, погледни само каква е мивка. Правилно казва се изкъпи. Е <съпи> Ми Ами да, той и аз може да не мога да се е тук. Отясно ли, отляво ли? Гедето да и ти, бери, пусни вода. Манията, ти, парно как може Браво, браво. Гатно. А спалната, тя е готова, бе? А, а аз не. Малко има. Там няма много шкафа. Да, да, има нябрането. Да. Долу на шкафа, да няма челата. Да няма челата. Се, тук няма такива шкафа, Ще ги тъпчеш. Да. ги ще ще доват. Тук е без надстройки, защото отзади ще дълът. Там горе има тук пнежи. А, да. Не духа, да, много още. Да, много ja. Ти какво имаш е, тук, е Белело? Матрака, зимен-летен. Малеч, да хубава гън, да е има, Зимен-летен, въртиш се както искаш. Ма е си, Матра, да матрака, направи тим път. Само искам да, да седнеш. Ей, така са угли. Снимай ма, Ясно. Мати много тихо тук. Много ти. И това, че като е висока спалната, съвсем по-уфалката се спи. си и самата височина на този лид. Да коментираме. <съкълзка> <съкълзка> ти на върх. Може да накърмиш бебето. <съкълзка> Няма да извинете. Но може и то ще тръгне. Защо? Как про ипать а У тебя такая наверху другая Памка, что ты можешь в Шкаф Шкаф за дрехи, за такие ворают Там шкаф за дрехи, что ли? А ты боли Трябването. Де са? Чакай на каралнотото. Вижте. Тути програма 60 градуса, О. час 59 минути. 1245 литра ще за разходна. Имам меню. Центрофуга. Мога да я намаля на колкото искам. Ето без центрофуга и 1200. Това е за тази програма специално. Допълнително изплакване. Ако ви дам първа степен, ще ми исходи 55 литра. Втора степен 65 литра. Вода ли бе? Да. високо ниво на вода да приперес повече вода. по арсена дрехи, пръне студена вода има. пред пръне, накисване, отложен старт, <звук> звуков сигнал, заключване. Въобще си избираш, който искаш. Вълнини синтетични, памучни, ето синтетични, финни, дарабара... Също така това е то, ама... Плъзгаш врати много до... Мако се защикваш пръстите, ако забравиш, когато си нееш, но... Да. той кинефа много... Това е уютен направо. Една поставка за вестници за книги. Шуй, Да, да, шуй Имам да намериш ли? Не, да се разходи малко тук, тук, тук. че мога да направиш една споди. на нас. Моля. Те уръщат така да се отворят колко хубаво е. Да го репти. Айде да отваряме едно шкафче. Да затваряме едно шкафче. Със ансерци, нормати. Ай, печка Това е карай да го отваря. Ай, ай, ай, ай, като додах тук, навсякъде ме разведя, момичество. Виж, виж полата. Виж, дяло, где е още, но мисля, да. че сега го гледам. Виж, поглана. Аааа... А, та два не стигат четвери. Е, това е сгара. Да. Много хубаво. Това е хубаво. Това е диет е лук. Това е, е. лебем кофе. <laughs> не ли, сега питвам имам си на овощота питав. Те е шкафове. Така бие спечки те ли и това е. Цялата кухня с унеси два шкафа. 3000. Без мивката. Мивката е отделно. Значи не е много. Значи не може да се направи. Да, да. Както наказвате. А извън Ако искаш да знаеш. И мивката е отделно. И стъклата е отделно. ето. Ако искаш да знаеш, даже и от радост. Кой няма е да те отглява? Това трябва да се да, да тази тераса много много Я, да, да видим ви кога правите тука. Ти се А? посланието си с си изразява към ни ходим да снимаме диванчета, много красиво с това за тук. Който всичко с ня? Да, врата много очи Тя ти харесва ли ти апартамент? А? Абонирайте е! Виж къде са си камерата. Ела, тук да гледаме представление. Внимание! Внимание! Всички мишки на събрание! След малко започва театъра! Едно, две, три! Старт! Стой, мирно! Ще се спусна, веднъж ще се върна, на знам! И тогава ще те покажем всички! Тя няма ли? Та, койко, това е <ръпотът> а, на четири крак. А, аз съм Елен. Те ще ще му го на ръката. <ръпо> <ръпо> <ръпо> Мирайте, <записле>! <ръпо> <Спотинцето>. <ръпо> браво на децата, браво. Как тя гледате цял хужук има на Елен? -ми, да. А па каля в сладак от И опашка има и на ръката му пише, че е коч. А къде е малкото до коти, да събира гъби? Айде, вече да е Здраве. Пиши ли Рек? Рек пише на здраве! Няма да се излезни. А, така. Айде не знае, баба, не здравейте. Да документираме, Позвешни, че баба и дядо са били вкъщи. Всички да са зависват. От смете с видите такова баба и дядо. Вие направим. Е... Направим и това е. Така си носело остава, че свикърваме. Коментирали сме с нахай свекър като пият уиски. Да. Да видим после кой ще кара колата. А по принцип са на Хай Свикърва като се снимат и се осветява снимката сега да видим дали се освети. Ако не се освети, значи се разбират.